Поки що не маємо ліцензованих комплексів біатлонних, щоб провести міжнародні змагання, жодного не маємо. Хоча от всі держави, які в перші 20-ті мають, навіть та ж Прибалтика, Латвія, Литва, Естонія, Польща, Чехія, Румунія, всі мають і не один. А ми входимо до світового біатлону з жодного комплексу. Тому ідея була така, що якщо не проведемо олімпіади, то хоч побудовуємо підтягнемо інфраструктуру в Карпатах. Але, на жаль, все це поки що відкладено. І ми на кращі часи, щоб повернутися до, ці, до цього питання. І пройшли перший шлях – подачі заявки. От, вже маємо досвід про, про, про праці з міжнародними організаціями, з міжнародним олімпійським комітетом, з експертами, з спеціалістами. Знайшли місцевість, логістику провели вже. Тобто ми багато що вже зрозуміли і побачили, що можна зробити, якщо буде відповідна у нас в державі. Ситуація, яка буде дозволяти це зробити. Відіскоп спортивне відео.